كنت غبي وعملت مقطع لمدة 20 دقيقة عن تصنيف الانتقال لعالم موازي وما زلت غبي وراح اكمل هالفيديو بالجزء الثاني من تفكيك الايسي الاكيد انه هالمقطع عبارة عن تكملة للجزء الاول وغالبا اذا ما شفت الجزء الاول ما رح تفهم شي وما رح توصلك المعلومات بشكل سلس باور فانتسي او الخيال المتمحور حول القوه هو نمط معروف اساسه شخصيه رئيسيه او بي بحيث المشاهد يتناغم مع البطل ويتخيل نفسه مكانه وهالنوع من الانميات مو مقتصر على الاي كاي بس بل هو موجود بكل تصنيفات الانمي تقريبا انك تشوف شخصيه مبالغ بقوتها شيء جدا معتاد حاليا بانميات الاي سيكاي وشيء مو سيء ابدا كثير انميات جيده استخدمت عنصر الباور فانتسي وبنت عليه الاحداث بدون مشكله بس المشكلة لما يتم استخدام هالعنصر بشكل خاطئ تماماً, فعلى سبيل المثال احد اسوأ انميات الايسيكاي إن Another World with My smartphone واللي ما بنصح اي حدا يشوفه, القصة بتتمحور حول شخصية ماتت وقابلت الاله وعطاه موبايل بيقدر يتصل فيه بالإله ويدبر أموره بالعالم الجديد بدون أي سبب منطقي الإله بيعطيه قوة وذكاء وذاكرة ممكن تجابه قوة الإله نفسه وهيك تنولد عنا شخصية البطل الأو بي اللي ما في أي شخصية بالعالم تقدر تواجهه وبتبدأ رحلته التافهه بهالعالم بسبب الفضول وأكيد مع الهرم. يعني حرفيا شو متوقع من انمي البطل ما له اي هدف فعلي فيه، وواضح من اسمه. المشكلة الواضحة جدا بالانمي هي عدم وجود اي مخاطر قدام البطل، ازالة التحديات بالكامل واعطاء الشخصية الرئيسية قوة هائلة بخلي موضوع القوى ممل جدا، بالمقابل عندك انمي ون بنش مان اللي استغل نقطة الاو بشكل جيد عكس باقي الانميات اللي بتوقع بنفس غلطة السمارت فون. عندك كمان اسلوب ثاني للباور فانتسي واللي هو الفراغ بالشخصية الرئيسية. واللي بيكون عامل مهم جدا بيخلي المتابعين يعكسوا نفسهم على الشخصية بشكل اسهل هالنوع من الشخصيات شائع جدا واشهرهم كيريتو من سوردارت اون لاين نحن كمشاهدين ما بنعرف شي عن كيريتو غير انه قوي وذكي والبنات بتحبه، بس عمليا كيريتو ما في أي شي مميز بيفصله عن باقي شخصيات الأوبى بس مجرد انه شخصيته فارغة، فهي فريسة سهلة من قبل المتابعين ليحطوا حالهم مكانه ويعيشوا العالم اللي بيحلموا فيه. هالأسلوب قصصيا سيء جدا، فمو من المنطقي تعطيني شخصية رئيسية أو بي وما في أي شي بيميزها، شخصية فارغة، وطبعا هالشي مو موجود بكل أبطال ايسيكاي فشيوري بطل لوج هورايزن كان بيخالف كل شيء ذكرناه سابقاً صحيح إنه أوبي لكنه مو الأقوى الشيء الوحيد اللي راح يخلي شوري أقل مرتبة من كيريتو لبعض المتابعين إنهم ما فينهم يحطوا حالهم مكانه لأنه ما نبه الوضع اللي بينحسد عليه عليه مسؤوليات وحياته مليانة مشاكل لكن هالشي بنفس الوقت بيخليك شخصية قابل للتصديق وعن نفسي أشوف ناوفومي من أنمي الإيكالي الجديد تاتانيو شانوناري أجاري في نفس المواصفات ما أعتقد أي شخص بيتمنى ينحط بمكانها الشخصيه بنظره سريعه جدا على تصاميم شخصيات الابطال اللي موجوده بالشاشه غالبا راح تنتبه لشي واحد الشخصيات متشابهه جدا وشيء اكيد سيء جدا لتجربه المشاهد فتصاميم الشخصيات لها دور كبير برفع قيمه الانمي اوه اوه اوه لكن بالسنوات الأخيرة ظهر أسلوب لتصاميم الشخصيات فينا على الاقل نسميه اسلوب A1 ستوديوز، واللي انتشر بالانميات بشكل ملحوظ، صراحة هالشي مو موجود بس بانميات الايسيكاي، وما فيني اقول انه مقتبس من الروايات الخفيفة، لان تصاميم بالروايات الخفيفة غالبا بتكون جيدة جدا بسبب قلة اللوحات المرسومة فيها، المشكلة بعدد الانميات الهائل اللي بتنضخ بكل موسم، وهالشي بخلي الاستوديوهات تستخدم طرق لتخفيض الجهد والوقت والميزانية، حتى لو كان على حساب الابداع بالانمي، ما حدخل بتفاصيل هالشي بشكل عام لكن رح ادخل بتفاصيل وجوده بتصنيف الايسيكاي بالتحديد، فذكرت من شوي الابطال بيعانوا من فراغ بالشخصيه، ومن الاجزاء الرئيسيه اللي بتاثر على هالشيء هو تصميم الشخصيه، بحيث لو كانت الشخصيه قادره على اعطاء تعابير مميزه مثل الضحك المبالغ فيه والغضب المفزع، وكان شكلها ملفت للنظر، لكنا نوعا ما قادرين على تمييزها عن الشخصيات الثانيه من اعمال ثانيه، المشكله الرئيسيه بتصاميم الشخصيات الرخيصه هي انها قادره على تقديم مجموعه محددة فقط من المشاعر، وما فيها تخرج عن هالقالب، وهذا بيخلي بعض الافكار اللي الانمي بيحاول يوصلها ما توصل بشكل مناسب، واكثر الشخصيات بنظري اللي تميزت بتعابيرها اللي ما راح تنساها وصفاتها وتصرفاتها الجديده والخارجه عن المألوف هي شخصيات كي اون اللي تكلمت عنه بمقطع مفصل وشرحت اغلب صفات الشخصيات الواضحه للمشاهد. وليش كانت احد اهم الاسباب اللي اعطت كي اون طابع واقعي مبهر فبدون القدرة على تمييز الشخصيات من غيرها وبدون قدرة هالشخصيات على التعبير بشكل واضح بتفقد انميات الاي سي كاي اللي متمحورة اصلا عن الشخصية الرئيسية القدرة على وضع الشخصية الرئيسية كشخصية ذات طابع مميز وبيخلينا نتوقع شو الاحداث اللي ممكن يمشي عليها الانمي قبل لا نشوفه اصلا حاليا عبارة النص اللي كتبته عن هاي الفقرة بالذات واكتشفت إنه مو مناسبة أبداً إني أطرحها لمقطع يوتيوبي فرابط المقال موجود تحت بالوصف إذا بدكم تقروها يعني أبداً أبداً ما, ما فيني أبداً إني أحكي عنها بمقطع يوتيوبي فاعذروني بالأخير العناصر السيئة الموجودة سي كاي واللي أصبحت عناصر رئيسية من نظر المتابعين هي بالحقيقة مانها ما عناصر قادمة منه لكن هي مستخدمة فيه لسهولة استخدامها فقط وهالعناصر ما انها سيئة بالمطلق لكن سوء استخدامها هو اللي بيخليها تظهر بهالشكل للمتابعين واحدة من اكبر الميزات اللي بيقدمها تصنيف الإيسيكاي للكاتب وللمنتجين هو العالم الخاص بالعمل واللي من المفترض يتم توظيفه بشكل جيد ومؤثر على مدار الاحداث الانميات اللي بتستخدم العالم الاخر كحجة لطرح احداث منطقيه على الرغم من شهرتها الا انها قللت من قيمتها العالم واهتمامنا فيه بناء العالم بطريقه سليمه والتوسع فيه لخدمه القصه والاحداث تعتبر ميزه فريده لانميات الايسيكاي ولكن بعض المشاهدين حتى ولو كان بناء العالم معطوب بيقدر يندمج مع الانمي اذا كان على الاقل فكره الانمي قادره على جذبه ممكن ما تقدر تحس باهميه بناء العالم الا لما تشوف انمي ما في اي بناء للعالم وهون بتندم وتحس بقيمه البناء مثل انمي السمارت فون اللي فشخ العالم تبعه فشخ مع أن التصنيفات الأشهر بالإي سي كاي هي الأكشن والمغامرة إلا أن جميع التصنيفات فيها تتفاعل مع تصنيف الإي سي كاي والسبب هو بناء العالم وتشكيل الشخصيات الحر والطليق تماما المشكلة اللي بتواجه تناسق الإي سي كاي مع باقي التصانيف هو ضعف الكتاب باستخدام التصانيف بشكل مؤثر مثل توظيف الكوميديا ببطل الدرع الجدي أو توظيف الدراما بسورد أرت أونلاين الفارغ في انميات مثل ريزيرو قدرت انها توظف الدراما بشكل مؤثر بسبب قوة الكاتب ببناء العالم والشخصيات ومدى قواهم والعلاقة بينهم بانميات اي سي كاي ثانية الكاتب فينه بشكل سلس وسهل وظف تصانيف مثل السحر والشياطين والالعاب وهالشي بسبب تكرارها واعتياد المشاهدين على هالشي فهون فيني احكي بدون مبالغة انه تصنيف الاي سي كاي تصنيف فرعي قادر على التناغم مع باقي التصانيف لو كان الكاتب متمكن من هالشي وهالشي ايجابية للاي سي كاي وبيعزز من وجوده بشكل عام فينا نحكي انه ما في حدود معينة للابداع اللي ممكن له الكتاب ومو من المنطقي ابدا اقول انه الايسيكاي بيملك افضليه من هالناحيه، ولكن الاكيد انه في تسهيلات ممكن الكاتب يعتمد عليها لما يكون محور القصه هو الايسيكاي. كل التفاصيل الموجوده بالعالم الجديد بتساعد الكاتب على كتابه احداث افضل سواء مع الشخصيات الرئيسيه او الثانويه، لانه الايسيكاي تصنيف حر بيتلائم مع اي كتابه جيده، حتى هالتصنيف بيسهل على الكاتب توضيح تطور الشخصيه مع الولوج للاحداث، بحيث مثلا يظهر لنا ماضي الشخصيه المحزن قبل الانتقال للعالم الآخر وبعدين كيف العالم الآخر خلاه يتخطى هالصعوبات وهالشيء مو بسهل بس على الكاتب بل على منتجي الانميات بحيث بياخذوا راحتهم بتصاميم الشخصيات واضافه لمساتهم بدون الشعور بانها غريبه مثل حركه الاذان ببنات الايسيكاي وعندك كمان الابداع في رسم العالم بالوان زاهيه لافته للعين مع مشاهد ساكوغا بين فتره وفتره لترفع من قيمه الانتاج وتجذب المتابع للانمي تقريبا على مدار الفصول اللي ذكرتها بالجزء الاول والثاني من تفكيك الايسيكاي تكلمنا عن السلبيات اللي بتحوم حوالي هالتصنيف، ولكن من احدى ميزات الايسيكاي انه لو كان الكاتب فاهم شو عم يسوي، من الممكن انه يحول السلبيات اللي ذكرناها لايجابيات للعمل، وتكون عواميد اساسيه قويه ومؤثره بالعالم وبالاحداث، ناخذ اسوء مثال الا وهو الهارم. ايوة الهارم فينه يكون عمود ارتكازي مؤثر لو تم استخدامه بالشكل الصحيح بكل بساطة لو كانت الشخصيات الانثوية موجودة بالمشاهد لمجرد انها هارم فهو استخدام خاطئ لهالتصنيف، اما اذا كان وجودهم له تأثير جدري بالانمي وكل كلمة الهم مؤثرة على قرارات الشخصيات فهون الهارم بيكون نقطة ايجابية للانمي عندك كمان الاو بي كاركتر اللي تكلمنا عنها سابقا، حتى ولو هي مو من اساسيات الايسيكاي ولكنها موجوده بشكل كبير بهالتصنيف، فلو كان وجود القوه المبالغ فيها بلا محدوديه وبدون هدف فقط للتباهي واستمرار عجله القصه فهو استخدام خاطئ للاوفر باور، اما اذا كنا بنعرف حدود هالقوه وعرفنا من وين كسبتها الشخصيه وشو فايتها بتكون نقطه ايجابيه للانمي. بالنهايه انميات الايسيكاي حاليا منتشره بشكل كبير، اغلبها للاسف سيء والجيد نادر، والسبب بشكل عام هو ضعف كتاب الايسيكاي، فلو مثلا الكاتب القدير تسوغومي اوبا مؤلف ديث نوت وبلاتينيوم اند قرر يسوي عمل ايسيكاي، غالبا راح يخلو من كل السلبيات اللي ذكرتها على مدار المقطعين، لانه كاتب جيد وبيقدر يستغل الايسيكاي لصالحه، والشي بيدلنا انه في انميات ايسيكاي جيده موجوده بالساحه لوج هورايزن وعالم الالعاب، جريم جار والدراما، كونوسوبا والكوميديا، واخيرا ريزيرو والغموض، هدول ابرز اعمال ايسيكاي الجيده اللي تابعتها، اكتبوا لي تحت بالتعليقات شو افضل انميات الايسيكاي اللي تابعتوها. شكر خاص موجه لهادي صاحب موقع كواي انمي كاتب سلسلة تفكيك الايسيكاي المؤلفة من سبعة اجزاء، كانت رحلة جميلة جدا بتحويل الكتابة المقالية لكتابة يوتيوبية خفيفة مناسبة للمشاهدين. مع انها اخذت وقت طويل ومع اني حاولت كثير اختصر جوانب معينة وفي جوانب مو من الممكن اذكرها بمقطع يوتيوبي مثل مثال الهرم والهيتشي ولكن النتيجة كانت مرضية جدا، أه روحوا تابعوا حساباتهم على تويتر وقناتهم على اليوتيوب مولعة حاليا. بتلاقي الروابط بالوصف